Соливо, приємно від вас чути. Добрий вечір, розуміючи, де ви знаходитесь які там відбуваються події. Зичу вам того ж самого. Я хотів би запитати про ситуацію на цьому напрямку станом на вечір цього дня, оперативно, з того, що ви знаєте, з того, що вам відомо, будь ласка, і з того, що можна говорити, звичайно. Ну, на жаль, ситуація продовжує бути надзвичайно складною вже котрий місяць, насправді. Наші бійці, Бройні сили України, Національної гвардії, до якої належить батальйон «Свобода» в 4-й бригаді, продовжують тримати оборону, продовжують битися як леви. І, насправді, ситуація, надзвичайно повторюсь, напружена, надзвичайно складна, адже ворог продовжує закидувати фактично наші позиції м'ясом. Тими зеками, тими вагнерцями, тими найманцями, негідниками, які взяли руки зброї і знищують Україну, українські міста. Це все супроводжується е, тим, що ворог рівняє з артилерії Бахмут, навколичні посадки, села, поля і в цьому найбільше є проблема, але незважаючи на це, ми навчилися тримати динамічну оборону і при можливості, при виявленні знищувати великі скупчення піхоти ворога, в принципі знищувати ворога, як тільки ми його побачимо, в той чи інший спосіб. І тут е, головне, що війна стає все більше і більше війною технології, е, і для того, щоб побачити ворога, треба застосовувати ну, ті технології, коптери, дрони, який, в принципі, є можливість для того, щоб полегшити життя солдатам, які щодня в цих жахливих погодних умовах, в цей дощ, в холодний дощ, в морозні ночі тримають оборону. Я запитаю кілька таких питань. Ні, давайте спершу я запитаю про ось цю тактику нічного бою. Ми обговорювали... Минулий п'ятниці з моїм колегом, колегою Сергієм Згурцем, військовим експертом, інформація про те, що ворог зараз почав застосовувати під Бахмутом нічні, нічні виласки до позиції збройних сил України, і нібито там маючи прибори нічного бачення. я так розуміють, що і українці ж їх мають звісно, але вони намагаються такі групи робити невеликі і бит і ледь там не застрибувати в окопи і вже йти, як то кажуть, в рукопашну. Чи є такі випадки? Чи дійсно це масово застосовується ця тактика нічного? бою і якщо так то наскільки вона небезпечна яких вона завдає збитків і чи є проти неї певна протидія будь ласка дійсно дійсно ви правильно кажете ми в принципі про це вже місяць кажемо не більше там батальйон Свобода тримає оборону і доволі часто ледве не щодня відбуваються бої зіткнення ледве там на відстані в 30 метрів 50 100 метрів ворог почав як і днем як і в світлу пору доби, так і в темну пору доби. І треба відверто казати, що темна пора доби в більшість часу доби. Зараз взимку. І ворог так само її намагається використовувати для просування вперед. Закидувати знову ж таки біосміттям, гідникам, зекам українських позиції. Дійсно, бої відбуваються до копа на там 30 метрів, на вистані від китка гранат, ледо-дедо. Лед. Ледве не в руху фашки. Дійсно є певна небезпека, адже вони закидують, це, закидують наші позиції штраф, штрафниками, можна так сказати, одноразовими солдатами, яких просто женуть на облаках. Але, незважаючи на це, нам вдається приймати оборону, виявляти супротивника. Треба зазначити, що з кожним днем це йде війна. Власне, коли я говорю, це є коптер, який знімає ворога, набагато простіше виявити з безпілотника, з літачка, з коптера, супротивника і нанести по ньому удар високоточною артилерією чи там західних, той артилерії, яку нам надають західні партнери, ніж щоб там солдат український город ризикував життям в таких прокопашних боях. А от я, я запитаю, звичайно, про ваш підрозділ, про батальйон «Свобода», бо ви точно, напевно, не зможете відповідати за е, всі ті е, сили українські, які зараз є під Бахмутом. Я там знаю, що і, е, і бригади, і є і батальйони, ну, різні. От. Але скажіть ви, скільки, або з того, що ви знаєте, Наскільки розхідний матеріал сьогодні є е, квадрокоптери і ті, які використовуються для визначення позиції ворога, для стеження і е, ударні е, коптери, які, ну, там, скидають, можливо, якісь або гранату, або десь якусь е, бомбочку невелику, е, тобто, щоб... Бо глядачі, сьогодні, знаєте, ми продовжують, ми, телеканал пресу, наші колеги продовжують збирати на коптер, на інші речі. І хтось інколи думає, наскільки ну, скільки ж можна збирати? От просто ви зараз в тій точці війни, де найгарячіше. І от там, наскільки це розхідний матеріал, як багато треба цих засобів дії проти ворога? Будь ласка. Я хотів би відразу відповісти, один квадрокоптер живе менше тижня. Тому що на квадрокоптер діють як погодні умови, тому що ну, там, шквальний дощ, особливо ним не політаєш, або, або якщо взлетиш, то є великий ризик того, що його знесе вітром, його знесе там, ну він втратить певну орієнтацію. Так само на коптер дуже сильно впливають засоби радіоелектронної боротьби ворога, він може глушити, він може пробувати, там, так само у них є протидронні гармат, збивати ці коптери. Так само вони можуть пробувати, якщо його побачать, збивати зі стрілецької зброї чи будь-якої іншої зброї, а, пробувати збивати. І ну, сукупність факторів говорить про те, що один квадрокоптер живе там менше тижня, може там два-три тижні. Тому це зрозумієте правильно, це не є військові квадрокоптери, які більшості ну, там, я не хочу більше там деталізувати, тому що неправильно деталізувати, але а, От, в принципі, повірте так на слово, що треба допомагати українській армії саме цими квадрокоптерами, адже це полегшує життя, повторюсь, кожного українського бійця, який в таких жахливих погодних умовах приймає Я хотів би запитати, знаєте, зараз, коли по всій Україні відключають світло і люди сидять, Десь без світла, десь прохолодно, тому що немає засобів обігріву. Якщо немає світла, ну і не і не працює. Десь централізованого опалення може тепліше. Будь-якому разі є певні негаразди, побутові незручності, а інколи навіть ризики для здоров'я. Але ви зараз там, де ризики для здоров'я, це просто кожна секунда. Тут нічого розкажіть трохи про побутове життя в саме під Бахмутом, і щоб було розуміння з одного боку, а з іншого боку, можливо, є люди, які можуть долучитися і все ж таки підтримати, допомагати, тому що всі ціни гаразди погодні. Но я зараз не кажу проби. Про Битву, тому що битва вона постійно там іде наскільки я розумів і як це переживають і переживають солдати я як, як зрів цьому жити будь ласка ну хотів би сказати що ну, насправді надзвичайно складні умови тому що ну, доволі складно постійно знаходитись в таких жахливих погодних умовах і дійсно одна війна це війна коли по декілька разів ворог намагається штурмувати позиції, бувають такі дні, бувають такі випадки, і, повторюсь, він підходить на відстань і в 30 метрів, і в 50 метрів, а інша зовсім частина – це боротьба з, так, з поганим побутом, з поганими погодніми умовами. Так? Адже в передніх укопах, в передніх позиціях, на передній лінії оборони, там де відбуваються постійні повторювання сутички, зу, зутич, не можна ні розтопити буржуки, не можна нормально там, вночі чи в день там, навіть поспати. Тому що в дощ постійно це все затоплює, все це мокре, все це промикає, нема де просушити, нема де заховатися від дощу а вночі від морозів то і дуже сильно допомагають окопні свічки там різні там Елементарні речі, які можуть хоч трошки зігріти, хоч трошки обігріти замерзлі ноги, замерзлі руки. Це все потрібно і в величезній кількості, ті самі спальники, ті самі каремати. це теж тому, що ну коли тримаєте, коли боєць тримає по декілька днів, ти в тому чи тиждень там знаходиться на ті чи інші позиції, доволі часто буває, що немає де просушити речі. Треба постійно нові підвозити, приносити нові. І війна дуже дуже динамічна, насправді постійно змінюються і позиції, і точки. Я не хотів би це там більше деталізувати, mm -hmm. але ем, закінчимо тим, що війна дуже динамічна і дуже все часто змінюється, е, різко змінюється, і треба бути готовим до будь-яких змін і солдат. Е, е, е, Змушений облаштовувати свій побут фактично з нуля доволі часто. А в цих погодних умовах мороз – це надзвичайний склад. І це все супроводжується тим, що постійні обстріли, постійні обстріли як з артилерії, як з мінометів, так і зі стрілкового озброєння. І на сам кінець, знову ж таки, це відбивати ворожі штурми по декілька разів на день. Ну, принаймні, я так розумію, що немає ніяких проблем зараз з логістикою, е, боєприпаси, е, засоби ураження різноманітні, вони принаймні підходять на позиції. І... Я, я хотів би відповісти на, ну, на вашу тезу так, що е, дорог, доріг майже нема, вони всі е, розриті, там, ну в багні і проїхати дуже складно тому знову ж таки в тім підрозділи які тут знаходяться дуже необхідні пікапи з гарної резини для того щоб могли оперативно проїхати під'їхати і допомогти з логістикою А скажіть от я запитав про квадрокоптери а цікаво на вашому напрямку пікапи скільки живуть Ну якщо говорити про Ну, це може бути, знаєте, і десь на дорозі щось сталося, і може бути, звичайно, десь щось і прилетіло, і всяке ж буває, або десь, знаєте, і замерзла той двигун, і вже й не розмерз. Менше тижня живе пікапи, по-перше, це ж не нові пікапи, які там е тільки з автомагазина приганяються, доволі часто якісь технічні несправності з ним стаються в цих жахливих умовах, але... Загалом пікап живе менше тижня, тому що він потрапляє доволі часто під обстріли, його ну, как бы, вражають. І, о, це, по-перше, саме по собі дуже така ціле помітна, на яку ворог наводить свою артилерію, намагається знищити, Тому, ну, відповідаючи на ваше запитання, то дуже потрібна допомога, саме в тому числі з логістикою, кожному підрозділу збринені. Ну, принаймні, дійсно, пікапи потрібні для того, щоб привозити е, ящики з боєкомплектом на позиції, принаймні, або принаймні ближче до позиції, бо ми ж, ну, ви так точно знаєте, і глядачі, напевно, розуміють, що ящик, там, умовно, з мінами чи з патронами, це не 2 кілограми і не 5 кілограмів. Таскати його в таких умовах, ще й по холоду, скажімо, 2 кілометри, ну, це точно не, не, не найкраща ідея, тому кращого підвозити якомовно. Я хочу привітати вас з Днем Сухопутних військ України сьогодні. Я так розумію, що ви належите саме до сухопутних військ. Ну, ви національну гвардію, батальйон Національної гвардії, але в будь-якому разі це сухопутні війська. Тому вітаю вас. Я так розумію, що на передовій там якогось особливого святкування не було, але було привітання від президента України Володимира Зеленського, було привітання від генерала Валерія Залужного, який є головнокомандуючим, який є головнокомандуючим Збройних сил України. Ну, тому передаю і вітання від себе, від своїх колег. Знаєте, українською піхотою сьогодні дійсно е захоплюється світ. А я хотів би вас запитати тоді про те, що, як ви бачите, в чому є головна сила української піхоти, яка ну, сьогодні, власне, під бахом не дає, ну, не лише піхота, але більшою мірою піхота в окопах не дає ворогу пролізти і оточити, е і оточити місто, і, і зайняти його. Як, як ви це роз розкажіть, будь ласка, як, як, ви, як ви вважаєте? Це є наша земля, це є наша батьківщина, це є наша країна. Ми прекрасно розуміємо, що нам, ми маємо перемогти і знищити наступальний потенціал ворога. В яких би умовах це не було, але е, іншого вибору нам не дано. Да, жахлива погода, да, складно, да, страшно. Давайте відверто казати кожному бійцю під цими шаленими обстрілами. страшно. Але е, ми прекрасно розуміємо, що ми маємо пройти цей шлях, е, ми маємо зберегти якомога більше українських життів, а якомога більше життів українських героїв для того, щоб розбудовувати далі і зміцнювати нашу країну після нашої перемоги. І нас е, рухає вперед на мрія про звільнення всіх українських земель і про нашу перемогу. І ми хочемо, щоб цей день став якомога швидше, якомога скоріше. І це відчуття е, бажання перемогти, бажання пошвидше знищити от, оту падаль у тих негідників, в цих умовах стає якомога більше, ще, знаєте, такою гострою, тому що ми терпимо, піхота терпить, війці терплять, герої терплять, ці ж страшні погодні умови, але прекрасно розумієш, що з кожним днем, поки ми тут тримаємося, поки ми перемилюємо такий сильний натиск ворога, то з кожним днем ми наближаємо день української перемоги. Ще коротко, у нас буквально п'ять хвилин. Бачу, що ви рукою тримає телефон. я Думаю, що вам вже трохи втомилося але я вже вас за п'ять хвилин відпущу навіть менше. Я коротко скажу, що Валерій Залужний, генерал і головнокомандувач збройних сил України, сказав так: сьогодні вітаючи сухопутні війська з їхнім днем. Рідна земля земля дає нам сили її захищати. Україна вистояла неодмінно переможе завдяки вам, побратими і посестрі. Дякую за службу, вірність присязі і вічна пам'ять усім полеглим в цій боротьбі. Ну і Володимир зеленський, верховний головнокомандуючий президент України, сказав так: загартовані важкими кровопро боями військовослужбовців усіх складових цього потужного виду Збройних сил України, механізованих і танкових військ, ракетних, артилерії, частини підрозділів протиповітряної оборони, відважно бронять нашу рідну землю і продовжують злагодженою впевнено нищити російських ворогів. Ви довели всьому світові, що не існує сили, здатної здолати вашу волю до перемоги ну тут я можу лише приєднатися я на сам кінець попрошу давайте ми зараз послухаємо що сказав Володимир Зеленський про розмову із президентом США Джозефом Байденом це важливо бо мова йшла про військову допомогу і потім ще одне корденьке запитання пане Володимире давайте слухати щойно говорив з президентом Байденом як завжди предметно корисно маємо сильні домовленості Подякував за черговий пакет військової підтримки, обговорили подальшу нашу оборонну взаємодію, ППУ, артилерію, захист нашої інфраструктури, обговорили енергетику, відновлення, фінанси. Не зупиняємось, б'ємося за свободу і проходимо цю зиму. Лідерство Америки залишається непохитним. Допомога від, збро... від Сполучених Штатів Америки для України, а я хочу вас запитати, от ви говорили про пікапи, про квадрокоптер, це те, чим, в принципі, можуть допомогти сьогодні наші партнери, е, ну і громадяни з-за кордону передають такі речі, українці збирають вже от, протягом всієї цієї війни, але з того, що... Ми не можемо окупити, звичайні громадяни. Що було б зараз такого необхідного? З того, що ви бачите, по, по характеру боїв, що могло б десь е, допомогти, десь переламати, можливо, хіда, десь дати сильніше попиці ворогу і втихомирити його пил наступальний. Будь ласка. Потрібні високі технології, потрібні високоточна зброя, потрібна артилерія великій кількості і повірте нам потрібна перевага в усьому для того щоб ще швидшими ще більшими темпами звільняти українські землі звільняти і знищувати ворога треба перевагу в усьому ми будемо битися з будь що буде у нас в руках ми, я пригадую, 2014 рік, коли а, а, більшість били, приходила в своєму житті, своєму одязі, навіть деякі форми не мали, і знищували сепаратисти, знищували ворогів, знищували ворожі війська, і так само а, зараз а, дуже критично необхідно. В великій кількості високоточна зброя, зокрема і артилерія, і ті самі хайморси, і ті самі е, ну, броньовані автомобілі, і ті самі квадрокоптери, е, військові квадрокоптери, військове БПЛА. Е, це критично необхідно і повірте, чим більше надійде цієї е, допомоги, тим швидше буде українська перемога і тим, менше, і тим більше буде життів українських героїв вже довго.